يقول أحد العارفين نظرت إلى الطرق الموصلة إلى الله فرأيتها جميعا مزدحمة ونظرت إلى طريق التذلل والانكسار فإذا هو فارغ لا ازدحام عليه إذا أتتك فرصة اذهب إلى البحر لوحدك واجثو على ركبتيك عند الشاطئ ومد يدك للملك الأعظم الله جل جلاله واشتكي حالك وتذلل وضع خدك على الأرض وافتقر إلى الله مدة يد الفقر وارجو من الملك العزيز الوهاب كلما حققت العبودية والتذلل للملك الأعظم الله جل جلاله كلما أتتك الرفعة والعز وأتتك الهداية والنور ولا توجد عطية أعظم من عطية الهداية والشعور بالقرب الإلهي منك